إذن قبل البدء حتى أسترع انتباهكم وحتى يعم الهدوء في هذه القاعة دعوني أغازل مدينة الكوفة وهي لا تعد من بين منهاج هذا المهرجان أطلقت للحرف العنان وللتي حملتني خيالًا بسيف قصيدتي آذيتها أتعبتها أطربتها حتى تكلم صمتها هل أنت مختصٌ بنطق الصامت فأجبتها هونًا عليك إنما أنا عاشق فوق الهوى لمنصتي لك كل حرف أستبيح جماله لا فرق بين مدينتي ومنصتي وإلى الآن لا زالت الضوضاء تعم القاعة إذا لنبتدئ فقرات حفلنا على واقع الحال أفضل الذكر بل إنه أكرم الثناء والشكر حين أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمداً دائماً أبداً لا تحصي له الخلائق عدداً وصلاة ربي وسلامه على من خلق قوه وبعث رحمه سليل اشرف نبعه وكريم اطهر بقعه ابي القاسم المصطفى محمد واله الطيبين الطاهرين الثانيه جزاكم الله خير الجزاء لتكون الثالثة أقوى من الأولى والثانية أساد الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات التي تذوب في صاحب الذكرى كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامنا وأيامكم بطاعته ولزوم عبادته واستحقاق مثوبته وأسأل الله أن يرزقنا صبراً على البلاء وشكراً على جميل الآلاء بدر اطل على الخلائق امجدا من بيت احمد ساجدا متعبدا في النصف من رمضان طاب ولاده سبط النبي مهللا وموحدا في جود شهر الخير جاء المجتبى ليكون جودا للصحاب وللعداء